Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Tåløb med det for hey, Han forstår, at vi to skal skilles. Jeg har begyndt at tænke på, hvad jeg sådan skal bruge mit liv til. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begager mig. Kommer? krammer. Ah, Hva? Skal man ikke krammer, Musa? hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det kan godt til at høre, når du tænker lidt om. Hej. Han stakker væk, og der er fik han op, på Han ah, ah, ah. er væk i et kort øjeblik, og så er ens kone, som en bærer. Clone the final i biografen 30. januar.